Доброго ранку! Хочете бігати, але не знаєте, з чого почати? Я зараз вам все розповім. В один прекрасний момент я просто окупила собі кросівки, спортивний одяг і побіг. Починала я з дистанції приблизно 5 км. На сьогоднішній день мій особистий рекорд – 187 км 400 метрів за 24 години. Перед початком бігу я б порекомендувала зробити невеличку розмінку. Це саме елементарні вправи, які ми ще навчилися в шкільні роки. Знайдіть собі бігового товариша. Це набагато веселіше, цікавіше бігати компанією, один одного мотивувати і просто дарувати один одному прекрасний настрій. Під час бігу звертайте увагу на своє дихання. Я б порекомендувала дихати ну, не тільки носом, а й ротом, щоб більше кисню поступало в наші легні. Після бігу обов'язково зробити розтягування, для того, щоб в подальшому не було травм. Так як під час бігу наші м'язи скорочуються, то ми при розтягуванні ці м'язи подовшуємо. Майте кожну вправу не менше, ніж 40 секунд. Для тих, хто займається йогою, для них ці вправи знайомі і їм набагато простіше. Якщо ви почнете свій ранок не з кави, а з бігу, то ви покращите своє здоров'я, свій настрій і самопочуття.